כי ג'טרי מקנזה לפני יותר מ-50 שנה ויכוח על הכרה ברפורמים והכותל רשע הרפורמים כתבו להוות זכונה לברכה בינינו ביניינ שלנו הכותל זכיר תומך לבית מדרכיים של בקר ויונים שאסיתם בבית המקדש באר הזה אנחנו צריכים לומר להם אפרו לפומם איך הם יתחסו לכותל הם boto מחטבים גם קוטפים את חומת הבך שלנו ניתנה להמצו באסן בריה ברי הרץ שם הוא כמו טמפל הרפורמי הראשון בשנת 1810 או להי על חומת הסינגוגה חדש באורנבורגר שטראסה בברלין ששניהם נרסו לדיי נאצים ואני רוצה גם לומר לצמת לב רבא ירפרומי ובדת אחוקה הנ במכתב שלו הם גם מביעים צער על הרבאיז הרפורמים שיחלו לגיעה לקוטל המראווי ולתרגל adat של היהודים חרדים וככה מבקמת גורא לרפורמים וכותבים למרבע הצער כיום יש לנו קבוצה חשובה מאוד של רבנים בתוך יהדות הרפורמים הרפורמית שקמלו שומעים על המסורת לא שומרים על המסורת של היהדות הרפורמית ונוסים להסתגל לאותה מסורת הדם והאדמה שטא פוז ביצק בצורה קורבה השבוע פרסם חבר כנסטר רב בוסו טיוט של אותו רבי רפורמי מוועדת החוקה שומר ואני מצטט, לפני כמה שנים הוא אמר את זה. קודם כל הכותל בירושלים שזה כבר חיסרון דרמטי לשיטת הרב שלי. פשוט הוא אומר לו מצליח להבין בית המקדש השני לא נבנה במרכז תל אביב, חוץ מזה הוא מוסיף, ב-7 בבוקר, מי מתפלל ב-7 בבוקר? הייתם פעם יהודי רפורמי שקם ביוזמתו בשעה הזו. וכך גם היה אחרי שבלפור נתן את ההצעה שלו. ראשי הרפורמים אז יצאו נגד הצערת בלפור. אבל של מי הם נבקים אלה? איזה קואליציה מוזרה הזו? איזה ממשלה? אבו מי נבקים? אבו מי שנלחמים בכל מה שקדוש ויקר לעם היהודי. את הרפורמים לא מעניין הכותל. מעניין אותם הכרה הרסמית וברגע שיקירו בהם בעניין הקוטל לקבל חלקת קוטל משלהם, הם יגישו מיד את הדרישה להכרה בנישואים, בגיור, בקשרות, רפורמים. הם כבר גם הצירו שדרג התחילת המערכה לשינוי הממסעת הדתי הממלכתי במדינת ישראל, וחלק ממערכה משמעותית הרבה יותר לפירוק הרבנות הראשית והזרם האורתודוקסית. <אח> מישהו חושב שכל המטרה של הרפורמי זה לבוא להתפלל בכותל? מישהו ראה פעם את לפיד להתפלל בכותל? מישהו ראה פעם את השרה מיכאלים להתפלל בכותל? הם לא רוצים להתפלל. כל עלינם זה להרים עם חרדי החרדי, הדתי ומסורתי בישראל. רק ביום שישי האחרון הגיע אותו רבי הרפורמי שיושב בוועדת החוקה, הצטלם לעיני העיתונאים ומנסה בכל הקוח לנעוץ את התלפיים בכותל המערבי, ואתם יודעים על מי נאמר נעץ תלפיים בכותל המערבי. והוא נועץ את התלפיים בכל מה, בכל מה שקשור ליהדות, וגם השתמש שלו לרחבת הכותל לעזרת הנשים בניגוד לתקנות שם. אני אמרתי השבוע, שכל עוד הוא מפריע לסדר ברחבת הכותל, אנחנו נפריע לו לנהל כאן בעצם אימצותו בעניין הזה זה עוד קלון לממשלה, הייתי מגדיר את זה, נומבר וואן. תודה.